صديق آه عمري صديق آه عمري اللي انا شلته في عيني وقلبي ودوا الروح اللي داويتو بدايه وقت مكان مجروح اللي أمنت على اسراري وعلى حكاياتي خاني الوعد حاول يخطف حلم حياتي اللي أمنت على اسراري وعلى حكاياتي خان الوعد حاول يخطف حب حياتي خاين خلي غدر وغدره في قلبي يا تالي خاين خل وعايز يبعد قلبها عني، خاين خل غضبي وغدره في قلبي قتلني، خاين خل وعايز يبعد قلبها عني، واه اه اه منك يا صديق يا صدي